Nyt mä kokeilen, onnistuiskos niin monimutkainen juoksutus, että olen täällä Zoomissa. Avaan taustalle Wordin, johon alan sanelimella ottaa tekstiä ylös. Ää, esitän jonkun PowerPoint-esityksen pätkän ja sitten yrittäisin tekstittää sen videon YouTubessa niin, että siitä kerätystä raakatekstistä teen tekstitystiedosto YouTubiin. Uh, monimutkainen kuvio. Katsotaan, kuin onnistuu. Tässä simulaatiossa niin käytän nyt sitten äm, Zoomissa jaettuna materiaalina yhtä vanhaa Zoom-pajojen diapakkaa. Samalla kun äm, aloitin esityksen, käynnistin myös kännykältä Microsoft Wordin ja otin siellä käyttöön puhe tekstiksi tallennuksen. Siinä se sitten taustalla tallensi kaiken sen, mitä olin puhumassa. Ja aika hämmentävän hyvin minun mielestäni. Piti niitä toki hiukan puunata, mutta niin hidas näpyttelijä kuin minä olen, niin auttoi suuresti, että raakateksti oli kuitenkin olemassa. Itse käytin sanelua siis kännykällä samalla, kun esitin dian. Mutta homma voisi hoitaa sillä tavalla jälkikäteen, että laittaa videon pyörimään ja ottaa samalla sanilun käyttöön Wordissä, siinä omalla tietokoneella. Kas näin. Nyt mä voisin sitten alkaa puhua. Eli Zumbajan piilotavoitteet taas tälläkin kertaa suomen kielellä on se, että ensin pitää tehdä ennakkovalmisteluja. sitten alkaa puhua. eli zumpajan piilotavoitteita taas tälläkin kertaa suomen kielellä. Eli Zumpajan piilotavoitteet taas tälläkin kertaa suomen kielellä on se, että ensin pitää tehdä ennakkovalmisteluja. Pitää määritellä oppimis- osaamistavoitteet, se mitä ollaan tavoittelemassa. Pitää miettiä, mikä sopii mihinkin prosessin vaiheeseen. Millaisia menetelmiä käytetään, jos on kysymyksessä ihan tällainen hankkeen alkuun laittaminen, toinen toisiin tutustuminen, että miten Kannattaa tehdä näitä aivoriheilyitä tai entäpä jos onkin kysymyksessä retrospektiivi, jossa kootaan yhteen, mitä hankkeen aikana on saatu tehdyksi.